اللهم اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كانت الأرض فاخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فأكسره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا رب العالمين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أقضي عنا الدين واغننا من الفقر واغننا بفضلك يا رب العالمين يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك اللهم بسمك العظيم والأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين